بسم الله الرحمن الرحيم فتره تغيير الريش اللي هم بيسموها القلش الطائر بيغير ريشه تماما وطبعا الفتره دي بتبقى فتره صعبه جدا بالنسبه للطائر فانت لما بتيجي تبص للطائر تحس ان الطائر خملان تحس ان هو يعني عيان او ان هو مريض لان الطائر طبعا بتبقى فتره صعبه جدا بتبقى يعني نفسيته تعبانه تلاقي الطائر دائما كاشش تلاقيه دائما يعني قله حركه تحس فيه بخمول بينام كتير الفترة دي بتقعد مثلا من ثلاث أسابيع ممكن تقعد شهر ونص حسب كل طائر فانت ما تقلقش خالص لما تلاقي الطائر بيغير ريش وريش كتير بيقع فتعرف ان ديت مرحلة الألش او مرحلة تغيير الريش فما تقلقش بس المهم ان انت تحاول ان انت تعرض الطائر للشمس يعني شمس بسيطة مش مثلا يعني تسيبوا في الشمس طول النهار، يعني تعرضوا ايه لأشعة الشمس دي هتفيد الإيه؟ هتساعد على سرعة تغيير الريش، لو الجو مثلا حر بردك ممكن تحط له مثلا إيه؟ ااا تحط له مثلا كوباية فيها مية أو أو وعاء فيه مية عشان إن هو يحاول إن هو إيه؟ إن هو يستحمى والاستحمام دوت بردك بيساعد أيضاً في تغيير تغيير الريش ايضا الاهتمام الاهتمام الزائد جدا بالطائر في هذه الفترة ان انت تقدم له الفيتامينات والاطعمة المفيدة الفترة دي بالذات قدم له الاطعمة المفيدة بس ما تقلقش تماما ادام انت شايف الطائر يعني خملان او كسلان او كده ما تخافش خالص دي فترة عادية جدا وهتمر ان شاء الله بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته